يا مرحبا ترحيب الأهل المروات عوايد الدم جانب العز تدعيه في حفل عبد الله عشير المسرات عز الله إنه له افتخر فيه عز الله قاف نفتخر فيه I'm بسعه وصملات يبين الثعلب الشدايد وصاري حمدني يا من انا لوقفات